Хмельничанка Альона Корчинська сьогодні привела на вакцинацію свою двомісячну дитину. Вакцинує від дифтерії в амбулаторії загальної практики сімейної медицини No3 у Хмельницькому. Всім потрібно дітям. У мене он старший, я так само всі-всі-всі привівки робила. І за цю так само всі привівки що потім <святую> знати, що дитина буде здоровенька. Процедурна медсестра Тетяна Мартинюк говорить, дітей вакцинують після підписаної згоди батьків та загального огляду в педіатра. Вакцини зберігаються в холодильнику за температури від 2 до 8 градусів. Діткам до 2 років колиться в ножку, а старшим можна вже і в ручку, якщо нормальна ручка. Дивіться, яка вакцина, наприклад, від дифтерії, то в ножку колиться всім діткам, наприклад, АКДП. КПК – це від корів, колиться в ручку старшим діткам. Завідуючий амбулаторією Андрій Зарянський говорить, існує графік щеплень для дітей різного віку від різних хвороб. Перший-другий день дитина має отримати гепатит в пологовому будинку. На третій-четвертий день має отримати БЦЖ-вакцинацію. Потім дитині виповнюється два місяці, там йде цілий комплекс щеплень. Там комплекс іде дифтерія, правець, полімрід, гемофілі інфекція і гепатит як правило. Тобто ми запрошуємо дітей, це в 2 місяці, потім наступне щеплення в 4 і в 6. Так само дифтерія, правець, полімоліт, гемофілоінфекція і гепатит. Наступне щеплення в рік – це кір, паротит, краснуха. Додає, дітям, яких з різних причин не вакцинували вчасно, складається індивідуальний графік після огляду педіатра. Анна Джинджеруха, мати трьох дітей. Говорить, старшу дитину раніше вакцинувала, молодших перестала через випадки ускладнення в родині. Моя сестра, вона ну, якби для своєї дитини бажала найкраще. Купила хорошу покупну вакцину АКДС. Вони зробили цю вакцину. Після цього в дитини піднялася температура, вони викликали швидку і в дитини зараз дуже великі проблеми з нирками додає її, діти навіть за відсутності вакцинації не хворіють. За словами лікаря-епідеміолога Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олени Іваськів, до року отримали щеплення від 47 до 49 відсотків, шестирічні діти – 39 відсотків, 14-річні – 38 відсотків і 16-річні – 48,6 відсотків. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.